Oh, milosrdná smrti, zbav mě, zbav Můk zúnavit, zas a zas poznávat Jak se pan nikdo zdobí v zhlatohlav. A že žebrácká je poctivosti platem Jak něžná srdce, dusána jsou v prach A na rytířskost čeká smečka s katem Když tupost, tupost vrchovatí a z té káhradby, s křikem vítězný velí duchu, aby stál stváří tváří tichou ústě ze psy loveckými, pak po kraji letí chlebci vládnou jsou ctěni víc než svatí a pokřik planí je v zlato a purpur šatí Její jasnost, pravda, budí hleda smích, tak s vírou v dobro vždycky se co zeshatí. A dobří na lotry dřou, jak mourovatí, a jen hrst popela je ze všech lidských práv. Byl bych už dávno, šel se všeho unaven, jak tě však lásko tomuhle mám nechat v